بركاته. مقر إداري على شارع لبنان الرئيسي مكيف بالكامل مساحة 250 متر عمارة مدخل شيك اول حاجة بنبدأ بها في الريسبشن لريسيبشن متأفل عندنا غرف اول حاجة دي الغرفة الاولى ميزة انه هو رخصة اداري دور مميز ووجهة كبيرة على شارع لبنان دي الغرفة الثانية عندنا هنا في بلكونة على الشارع ده الغرفة الثالثة في قلب الريسبشن بعد كده بنخش للغرف اول حاجه بتقابلنا هنا المطبخ المطبخ كامل جاهز راكب وفي الغاز وفي هنا عندنا حمام الضيوف وهنا عندنا غرفه خزين او غرفه ممكن تبقى لاجهزه السويتش والداتا ده عندنا هنا الحمام التاني عندنا اول غرفة تلت تعتبر رابع غرفة بقى بس هنتكلم هو اول غرفة دي الغرفة الماستر بالحمام بتاعها دي مساحة الغرفة الميزه ان الاضاءات موجوده كل حاجه كامله عندنا البلاكار موجود هنخش بعد كده على الغرفه الثانيه جوه وبعد كده عندنا هنا الغرفه الثالثه يبقى عندنا اجمالي الاوض اللي مقفوله في الشقه ست غرف بما فيهم الريسبشن ريسبشن استقبال اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم ان شاء الله بامر الله انتظروا مننا المزيد واتمنى تكون شقه النهارده حازت رضاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته